BELAJAR MENULIS HURUF BESAR Q Cara tulis huruf Q Langkah 1 Lukis bulan penuh Langkah 2 Buat tiang kecil Serong ke kanan Lukis bulan penuh Buat tiang kecil Serong ke kanan Q Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Adik-adik tulis huruf Q besar. Walang kamu dah jangan di.